بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیاتِ عطا فرمائے اللّہ امین اللّہ صلی علی محمد ابدی کا, کا وصلی علی کا وصلِلمومنیناََ والمسلمین والمسلمات ام المومنینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس پر معاوضاد یعنی قلع برب الفلق اور قلع برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم برب الفلق شر ما خلق عمی شر غاثقین وقف عم شرف صاطف القط عمین شر حاسد حضاء حسد اصم اللہ الرحمٰن الرحیم الاؤذبرب الناس ملک الٰث می شروصاص الخنس الزیع وصف صوفی الناس من الجنتِ والناس